હાઈ ફ્રેન્ડ જીટુ જ્ઞાન ચેનલમાં આપણું હાર્દિક સ્વાગત છે તો મિત્રો આજે આપણે આઈપીસી પ્રકરણ નંબર બે વિશે માહિતી મેળવીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આઈપીસીના જે પણ પ્રકરણો છે આઈપીસી કયા વર્ષમાં ઘડાય તો તે વિશે માહિતી મેળવીએ તો આઈપીસી અઢારસો જે પણ પ્રકરણો છે તેની જે મોસ્ટ આઈપી કલમો છે તે વિશે માહિતી મેળવીશું કારણ સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણો જે પ્રકરણ નંબર બે છે તે સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણો બતાવે છે તે વિશે માહિતી મેળવીશું તો મિત્રો સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણની કલમ નંબર આઠ વિશે માહિતી મેળવી તો કલમ નંબર 8 છે તેમાં જાતિની વ્યાખ્યા બતાવી છે તો જાતિની વ્યાખ્યા એટલે શું કે સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેની જે પણ વ્યાખ્યાઓ બતાવવામાં આવી છે તે જાતિની વ્યાખ્યા કહેવાય છે સ્ત્રી હોય તો પણ તેને તે કહી શકાય અને પુરુષ હોય તો પણ તેને તે કહી શકાય તેણી કે તેની કે તા કે તું કે આવો શબ્દ ઉપયોગ કરી શકાય નહીં એટલે જાતિની વ્યાખ્યામાં કલમ નંબર આઠમાં જાતિની વ્યાખ્યા બતાવી છે કલમ નંબર નવની વાત કરીએ તો પુરુષ અને સ્ત્રીની જાતિની વ્યાખ્યા પુરુષ અને સ્ત્રી બંનેની જાતિની વ્યાખ્યા બતાવી તો પુરુષ અને સ્ત્રીની જાતિની વ્યાખ્યા એટલે શું તો પુરુષ પુરુષની ઉંમર તેર વર્ષની હોય કે સિત્તેર વર્ષની હોય તેને પુરુષ કહેવામાં આવે છે કાયદામાં અને સ્ત્રી જે દસ વર્ષની હોય કે પચાસ વર્ષની હોય પચીસ વર્ષની હોય તેને સ્ત્રી કહેવામાં આવતી હોય છે કે ડોસી કે છોકરી કે દીકરી કે આવું કાયદામાં કહેવામાં આવતું હોતું નથી એટલે પુરુષ એ પુરુષ અને સ્ત્રીએ સ્ત્રી તેમની વ્યાખ્યાઓ બતાવવામાં આવી છે કલમ નંબર અગિયારની વાત કરીએ તો વ્યક્તિની વ્યાખ્યાઓ બતાવવામાં આવી છે વ્યક્તિની વ્યાખ્યા વ્યક્તિ એટલે શું તો વ્યક્તિ બે પ્રકારના અહીંયા બતાવ્યા છે વ્યક્તિ બે પ્રકારના હોય છે કયા કયા તો પ્રથમ કુદરતી વ્યક્તિ જે કે આપણે છીએ કુદરતી વ્યક્તિ છે કુદરતી દ્વારા આપણે જન્મ આપવામાં આવે છે તો આપણે તે કુદરતી વ્યક્તિ છે બીજા નંબરના છે કૃત્રિમ વ્યક્તિ કૃત્રિમ વ્યક્તિ એટલે માનવ દ્વારા બનાવેલા જેવી રીતે કે બેંક છે સ્કૂલ છે સહકારી મંડળીઓ છે વિવિધ જે પણ દુકાનો છે આ તે દિવસો છે કૃત્રિમ વ્યક્તિઓ છે કે જેવી રીતે કે કુદરતી વ્યક્તિ કોઈ પણ ગુનો કરે તો એને દંડને ફાંસી આપી શકાય છે અને કૃત્રિમ વ્યક્તિ કંપની દ્વારા બેંક દ્વારા કે સ્કૂલ દ્વારા પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ગુનો કરવામાં આવે તો તેમને શું કરી શકાય એ તેની સામો દંડ કરી શકાતો હોય છે વ્યક્તિને ફાંસીની સજાનો હુકમ કરી શકાતો હોતો નથી એટલે અહીંયા કલમ નંબર અગિયાર એ વ્યક્તિની વ્યાખ્યાઓ બતાવવામાં આવે છે વ્યક્તિ કેટલા પ્રકારના હોય છે તો વ્યક્તિ બે પ્રકારના હોય છે કુદરતી વ્યક્તિ અને કૃત્રિમ વ્યક્તિ મિત્રો આગળ વાત કરીશું તો કલમ નંબર ચૌદમાં કલમ નંબર ચૌદમાં સરકારી નોકરની વ્યાખ્યાઓ બતાવવામાં આવે છે તો મિત્રો સરકારી નોકર કોણ કોણ હોઈ શકે તો મિત્રો જેવી રીતે કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ છે તલાટી છે મામલતદાર છે ટીડીઓ છે આ બધા વ્યક્તિઓ સરકારી નોકરો કહેવામાં આવે છે આ બધા જે સરકારી નોકરો છે એક્ઝામ પાસ કરી કે સરકાર દ્વારા જેને નિમણૂક કરવામાં આવ્યા હોય એમને સરકારી નોકરો કહેવામાં આવતા હોય છે મિત્રો આગળ વાત કરીશું કલમ નંબર સત્તરમાં सरकारनी व्याख्या बताई से कलम नंबर सत्तर में सरकार की व्याख्या है तो सरकार की व्याख्या में क्या क्या है सरकार तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की व्याख्याओ बताई से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की व्याख्याओ बताई से कलम नंबर अठार अठार भारत की व्याख्या बताई से कि आईपीसी आईपीसी घू पड़े तक आ कलम अठार भारत की व्याख्या बताई से जम्मू काश्मीर सीवाय कलम नंबर अठारख्या તો મિત્રો જે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બંને ન્યાયાધીશ ની વ્યાખ્યાઓ આપવામાં આવી છે તો ન્યાયાધીશ એટલે શું કે ન્યાયની મર્યાદામાં રહીને કામ કરતા ન્યાય આપતા હોય એમને ન્યાયાધીશ કહેવામાં આવે છે મિત્રો આગળ જોઈશું કલમ નંબર વીસ તો વીસમો કોર્ટ અદાલતની વ્યાખ્યા કહેવામાં આવી છે दालत तो कोर्ट अदालत को जे जगह न्याय आप जगह केस लड़वाट कहवाट कहमत नहीं जो आरोपी कोईप गुनो करेर एफआईआर कर धरपकड़ करें धरपकड़ कर पीने कई कई जगह लई जाए कोट ली जाता है तो अदालत व्याख्या बतावी छबर वीस म કલમ નંબર એકવીસમાં રાજ્ય સેવકની વ્યાખ્યા બતાવીશ તો રાજ્ય સેવક અને સરકારી નોકર આમાં બે ડિફેન્સ બતાવેલો છે તો રાજ્ય સેવક એ કયા વ્યક્તિઓ તો રાજ્ય સેવક એ કરાર આધારિત જે વ્યક્તિઓ રાખેલા હોય એમને રાજ્ય સેવક કહેવામાં આવે છે કરાર કોઈ નોકરી કરતા હોય કોન્ટ્રાક્ટ સરકાર દ્વારા રાખવામાં આવ્યો હોય એને રાજ્ય સેવક કહેવામાં આવે છે અને સરકારી નોકર કે જે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કે કેન્દ્ર સરકાર ભરતી દ્વારા લેવામાં આવ્યા હોય તેમને સરકારી નોકર કહેવામાં આવે છે અને કરાર આધારિત રાખવામાં આવેલા હોય કલમ નંબર જંગમ મિલકતની વ્યાખ્યાઓ બતાવી છે મિત્રો જંગમ મિલકત અને સ્થાવર મિલકત આમ બે પ્રકારની મિલકત બતાવવામાં આવે છે તો જંગલ મિલકત છે જંગમ મિલકત કે જમીન છે જમીન સાથે જોડાયેલી જે મિલકત છે એને જંગમ મિલકત કહેવામાં આવે છે સ્થાવર જેવી રીતે આપણા ઘરમાં કોઈ પણ વસ્તુ હોય એને સ્થાવરની મિલકત કહેવામાં આવતી હોય છે બરોબર જમીન છે એ જંગમ મિલકત છે આપણું ઘર બનાવેલું છે એ જંગમ મિલકત છે આપણા ઘરની જે ચીજવસ્તી હોય તે બધી સ્થાવર મિલકત છે બરાબર એને સ્થાવર મિલકત અને જંગલ મિલકત બંને કલમ નંબર બાવીસમાં એની વ્યાખ્યાઓ બતાવવામાં આવી છે કલમ નંબર ચોવીસમાં બતદાનતથી અને ખોટા ઇરાદાથી બતદાનત તો કલમ નંબર ચોવીસમાં બધ દાનત બતાવી છે બદ એટલે શું ખોટા ઇરાદાથી શું તો ખરાબ દાનતથી કોઈ વસ્તુ હોય છે કે કોઈ દુકાનદાર હોય છે અને ત્યાં આપણે કોઈપણ વસ્તુ ખરીદવા જઈએ છીએ અને જે પણ એની પાસે ઓરિજિનલ વસ્તુ હોય છે એ ઓરિજિનલના બદલે આપણને ડુપ્લિકેટમાં વસ્તુ વધરાવી દે છે એને કહેવામાં આવે છે પચાસ રૂપિયાની વસ્તુ હોય છે જે ઓરિજિનલ હોય છે અને એવીને એવી ડુપ્લિકેટ કોઈપણ વસ્તુ બનાવી અને આપણને ચાલીસ રૂપિયામાં આપી દઈએ કે આ વસ્તુ જો પચાસ રૂપિયાની છે હું તમને ચાલીસ રૂપિયામાં આપી દઈશ અને આપણે એ વસ્તુ લઈ લઈએ છીએ જ્યારે આપણને ખબર પડે કે આ તો ડુપ્લિકેટ વસ્તુ છે બરાબર તો ઈ બધ દાનતથી ખોટા ઇરાદાથી જે ખોટા ઇરાદાથી તમે ગુનો કર્યો હોય ખોટો ઈરાદાથી વસ્તુ પડાવી લીધી હોય એ બધ કહેવામાં આવે છે કલમ નંબર ઓગણત્રીસમાં દસ્તાવેજની વ્યાખ્યા બતાવીશ તો દસ્તાવેજ એટલે શું તો દસ્તાવેજ એટલે મકાનનો દસ્તાવેજ હોય દુકાનનો દસ્તાવેજ હોય મોબાઈલનું બિલ પણ એક દસ્તાવેજ સ્વરૂપ હોય છે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે સાબિત કરવી હોય ત્યારે દસ્તાવેજની જરૂર પડતી હોય છે કોર્ટ કચેરી હોય કે કોઈપણ જગ્યાએ ત્યાં આપણે દસ્તાવેજની જરૂર પડતી હોય છે દસ્તાવેજ એ જાતનો પુરાવો છે પુરવાર કરવા માટે દસ્તાવેજની જરૂર પડતી હોય છે કોઈ પણ વ્યક્તિનું મકાન હોય કે દુકાન હોય બરાબર લઈને બેઠા હોય ત્યારે ગમે વ્યક્તિ એ ડુપ્લિકેટ દસ્તાવેજ લઈને આપણી જોડે આવે કે ચલો દુકાન ખાલી કરો આ દુકાન અમારી છે તો આપણી પાસે અહીંયાની મકાનનો દસ્તાવેજ હોય તો આપણે સાબિત કરી શકીએ કે હકીકત આ દુકાન અમારી છે મિત્રો આગળ વાત કરીશું કલમ નંબર ઓગણત્રીસ એ એમાં ઇલેક્ટ્રિક દસ્તાવેજો બતાવે છે ઇલેક્ટ્રિક દસ્તાવેજો કોઈપણ વસ્તુ આપણે ઓનલાઈન દ્વારા ખરીદી કરીએ છીએ કે કોઈ પણ ઓનલાઈન બિલ આપવામાં આવે છે તે ઇલેક્ટ્રિક દસ્તાવેજ કહેવાય છે અને જ્યારે પણ એ વસ્તુની ખરીદી કરી હોય અને એ વસ્તુમાં કોઈ પણ ડિફોલ્ટ કે ફોલ્ટ નીકળ્યો હોય તો એ વસ્તુને સાબિત કરવા માટે આપણે જે પ્રકારના ઓનલાઈન ઇલેક્ટ્રિક દસ્તાવેજો આપણામાં આપવામાં આવ્યા હોય મોબાઈલના મેસેજ દ્વારા કે ઓનલાઈન જે પ્રિન્ટ આપતી હોય એ પ્રિન્ટ લઈ અને સામે વ્યક્તિને આપો તો તે વ્યક્તિ આપણને કોઈ પણ વસ્તુ રિપેર કરવી હોય એ પાછી આપવી હોય તો સામેવાળા વ્યક્તિને સ્વીકારવી પડે એટલે કલમ નંબર ઓગણત્રીસ એમ ઇલેક્ટ્રિક દસ્તાવેજ વિશે માહિતી મેળવી છે તો મિત્રો આપણે આગળ વાત કરી મિત્રો આગળ જોઈશું કલમ નંબર ત્રીસ તો કમલ કલમ નંબર ત્રીસમાં કિંમતી જામીનગીરીની વ્યાખ્યા બતાવવામાં આવી છે તો કિંમતી જામીનગીરી શું એટલે શું તો કુમ કિંમતી જામીનગીરી એટલે પુરાવા દ્વારા પુરવાર કરી શકાય એને કિંમતી જામીન કહી કહી શકાય છે કોઈપણ વસ્તુ પુરાવા દ્વારા પુરવાર કરી શકાય તેને કિંમતી જામીનગીરી કહેવાય છે જેવી રીતે મકાનનો દસ્તાવેજ હોય દુકાનનો દસ્તાવેજ હોય બાઇકની આરસી બુક હોય ગાડીની આરસી બુક હોય એને કિંમતી જામીનગીરી કહેવામાં આવે તો એ કિંમતી જામીનગીરીની વ્યાખ્યા કલમ નંબર ત્રીસમાં બતાવવામાં આવી છે મિત્રો જોઈશું આગળ કલમ નંબર ચોત્રીસ કલમ નંબર ચોત્રીસમાં સહગુનેગારની સાથી ગુનેગારની વ્યાખ્યા બતાવવામાં આવી છે સહગુનેગાર સાથી ગુનેગાર એક વ્યક્તિ ગુનો કર્યો હોય બે વ્યક્તિની સાથે હોય સાથે હોય તો પણ એ સહગુનેગાર ગણવામાં આવતા હોય છે અને તેને એક સરખી સજા મળતી હોય છે સહગુનેગાર અને સાથી ગુનેગારની વ્યાખ્યા કલમ નંબર ચોત્રીસમાં બતાવી છે કલમ નંબર ચાલીસની અંદર ગુનાની વ્યાખ્યા બતાવવામાં આવે છે કોઈ પણ ગુનો કર્યો હોય બરાબર તો એની જે પણ વ્યાખ્યા હોય છે તે કલમ નંબર ચાલીસની અંદર બતાવવામાં આવી છે કલમ નંબર ચો ચુમ્માલીસની અંદર ઈજાની વ્યાખ્યાઓ બતાવી છે તો ઈજા એટલે કેટલા પ્રકારની ઈજા હોઈ શકે છે તો મિત્રો ઈજા ઘણા બધા પ્રકારની હોય છે જેવી રીતે કે ઈજા મનને ઈજા પ્રતિષ્ઠાને ઈજા વેપારને ઈજા જે ગેરકાયદેસર રીતે હારિ પહોંચાડવામાં આવે એ તેને ઈજા કહેવામાં આવે છે શરીરને ઈજા એટલે શરીર વડે એને કોઈ પણ ઇજા પહોંચાડવામાં આવે મન વડે બરાબર પણ વ્યક્તિને મનથી ઈજા પહોંચાડવામાં આવતો હોય છે ખોટી રીતે ભ્રમિત કરવામાં આવે છે ખોટી રીતે ભયભીત કરવામાં આવતો હોય છે તો પણ એક પ્રકારની ઈજા ગણવામાં આવે છે પ્રતિષ્ઠા કોઈપણની ઇજ્જત આબરું ગમે તે રીતે ગમે જાહેર જગ્યામાં બોલવામાં આવતું હોય છે અને એની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચતી હોય છે કોઈપણ વેપાર ક્ષેત્રે કોઈપણ વેપારી હોય ધંધાવાળો વ્યક્તિ હોય અને તેની ખોટી રીતે ગેરકાયદેસર રીતે બાર જાહેરાત કરવામાં આવે કે ખોટી રીતે એ વેપાર કરે છે કે આ રીતે એ પણ એ રીતે ઈજા પોકાળે તો પણ એને ઈજાની વ્યાખ્યા કહેવામાં આવે છે તો કલમ નંબર ચુમ્માળીસની અંદર ઇજાની વ્યાખ્યા બતાવવામાં આવે છે અને પિસ્તાલીસમાં જીવનની વ્યાખ્યા છેતાલીસમાં મૃત્યુની વ્યાખ્યા અને પચાસ તમને કલમની વ્યાખ્યા બતાવવામાં આવે છે આઈપીસીની કલમની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાં બતાવવામાં આવે છે તો આઈપીસીની કલમની વ્યાખ્યા કલમ નંબર પચાસમાં બતાવવામાં આવી છે કલમ નંબર બાવમાં શુદ્ધ બુદ્ધિથી કરેલું કૃત્ય શુદ્ધ બુદ્ધિથી કરેલું કૃતિ એટલે શું તો આપણે જતા હોઈએ છીએ અને આપણને એક્સિડન્ટ થયો હોય અને આપણે હોસ્પિટલ જઈએ છીએ હોસ્પિટલ ગયા પછી ડૉક્ટર આપણે ચેક કરતા હોય છે ચેક કર્યા પછી ડૉક્ટર આપણને કહેતા હોય છે કે આ વ્યક્તિને ઓપરેશન કરવું પડશે તો આપણા જે સગા સંબંધીઓ હોય છે આપણી જોડે એમની પાસે સાઈન કરાવતા હોય કે આ વ્યક્તિ કદાચ ઓપરેશન કરતાં કરતાં ન બચે તો તમે સાઇન કરી નાખો એ સાઇન કરી અને આપણે સિગ્નેચર લઈ લેતા હોય છે અને ડૉક્ટરો ઓપરેશન કરતાં કરતાં કદાચ આપણું મૃત્યુ થઈ જાય તો એ કયું કૃત્ય કહેવાય એ શુદ્ધ બુદ્ધિથી કરેલું કૃત્ય એ વ્યક્તિ પર ગુનો લાગુ થઈ શકે નહીં એ વ્યક્તિએ બચાવ માટે કરી અને આ કૃત્ય કર્યું છે એને બચાવવાની કોશિશ કરી પણ એ બચી ન શક્યું એટલે એ શુદ્ધ બુદ્ધિથી કરેલું કૃત્ય કહેવામાં આવે છે કલમ નંબર બાવન એ આશરો આપવો કોઈ પણ ગુનેગાર હોય એને આશરો આપવામાં આવતો હોય તો પણ આપણી ઉપર ગુનો લાગુ પડતો હોય છે પણ વ્યક્તિ ખૂન કરીને આવ્યો કોઈપણ વ્યક્તિ ચોરી કરીને આવ્યો કોઈપણ વ્યક્તિ કોઈપણ પ્રકારની વસ્તુ લઈને આવ્યા હોય અને આપણે આશરો આપ્યો હોય આપણા ઘરે રોકવા દીધો હોય આપણાને જાણ છે છતાંય આપણે કર્મ રાખવામાં આવ્યો હોય તો એ બાવન એ દ્વારા આપણી ઉપર ગુનો બનતો હોય છે તો મિત્રો પ્રકરણ નંબર બે સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણો વિશે આપણે માહિતી મેળવી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પીએસઆઈની ભરતી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે તો મિત્રો આગળ આપણે પ્રકરણ નંબર ત્રણ શિક્ષાઓ વિશે માહિતી મેળવીશું જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અસ્તુ